Розпочалась концертна програма з пісні флешмопу Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. народ. В нашій дитина, Бачиш, ось ми. Одну авторську другу пісню Стефанія виконав гурт Тріо Малашевич. Солістка Олександра говорить: співають для підтримки духу українців. є дуже важливим для наших людей, щоб вони розуміли, розуміли як там, як нашим захисникам, щоб, ну, тому що, знаєте, все проходить, а розуміння повинно залишитися в пам'яті, оці почуття, відчуття цього всього. Також дуже потрібна нашим захисникам підтримка. Я розумію, не тільки матеріальна, але й моральна, духовна. Поряд розмістили ярмарок, де можна було придбати смаколики, шопери, прикрашені патріотичними малюнками, прикраси, сувеніри тощо. Ми тільки почули, що буде збор на ЗСУ, запропонували нашим дівчатам, нашим господиням смаколиків напекти, і ну все, що це зроблено з любов'ю своїми руками. І ми хочемо допомогти нашим воїнам. І млинці, і пироги, і пампушечки, і навіть зелений лучок. І в нас такі добрі є ем, огірочки, які збивають дрони. Збивають збирала, дрони так. Жителі нашої громади дуже дружні. Завжди підтримуємо не тільки ЗСУ, а і один одного. Багато жителів під час військового агресії не виїхало, Так і залишаємося, тримаємося разом, один одного підтримуємо. Більшість людей, які прийшли на захід, жителі села Мішково-Погорилове. Втім були такі, які, дізнавшись про нього, приїхали з інших населених пунктів, аби задонатити для Збройних сил України. Ми проживаємо в зачастковому. Це буде збір для ЗСУ, все благодійність, ну, то, що покупаємо. Поэтому ми вирішили тоже то і віддохнути з дітьми і поучаствувати в такому мероприятии. Задонатила для Збройних сил України місцева жителька Тетяна. Тільки гарні, тільки яскраві емоції. Я радію, що в нас це все відбувається. Ми разом з дітьми, вони кожен окремо донатять, як можуть. Я разом з ними також свою чергу. Діти брали участь у розіграші, виграли ось чашечку, прапорці, значки патріотичні з прапором України. Благодійний захід мав на меті дві місії, говорить голова мішково-погорілівської сільської ради Андрій Ботанін. Ми сьогодні об'єднали два такі дві таких мети великих. Перше, це звісно, це 100% донат, а друге, це все ж таки людей відволікти від насущних проблем від цього жахливого року життя їх і потрошку повертати їх до мирного життя. Повернулись майже всі, тому свої там, 7 тисяч мешканців майже всі на місці. Повернення розпочалося ще влітку, а вже остаточна більша маса людей повернулася після звільнення Херсону. За словами Андрія Ботаніна, під час благодійного концерту вдалося зібрати більше 81 тисячі гривень. Гроші передадуть для потреб Збройних сил України. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.